طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعينا الأعزاء الجنة هي دار المؤمنين ومنازل المتقين جعلها الله عز وجل محلا لكرامته ومنزلا لأهل سعادته وطاعته فهي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة ناضجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلها أنهار وعيون وأشجار وقصور ونور وريح فطينها المسك وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. من يدخلها اللهم اجعلنا منهم من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وصدق الله سبحانه وتعالى حيث يقول إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فوالذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يزدادون جمالا وحسنا كما يزدادون في الدنيا هرما فترك الدنيا شديد وترك الجنة أشد وهو أعظم من ترك الدنيا وإن مهر الجنة ترك الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء فهناك أشخاص يدخلون الجنة وينعمون فيها قبل يوم الحساب وهم الشهداء فعن مسروق قال سالنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال فاخبرنا ان ارواحهم في اجواف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطِّلاَعَهُ فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة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 يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة وأول من دخل الجنة من البشر فهو أبو البشر آدم عليه السلام قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فعصى آدم عليه السلام ربه وأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها فأهبطه الله عز وجل من الجنة إلى الأرض وأخرجه من دار النعيم إلى دار الشقاء فبكى آدم عليه السلام أشد بكاء قال تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى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 أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول قارع باب الجنة صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع فيقول خازن الجنة من القارع فأقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فنحن الاخرون الاولون يوم القيامه ونحن اول من يدخل الجنه وان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامه الى الجنه باربعين خريفا فاذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما فازدحموا على باب الجنه فقيل من هؤلاء قالوا الشهداء كانوا احياء يرزقون ثم نادى مناد، ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، قالوا، ومن الذي أجره على الله؟ قال العافون عن الناس، ثم نادى الثالثة، ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، فقام كذا وكذا ألف فدخلوا بغير حساب، يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا صريح على دخول الأرواح الجنة قبل يوم القيامة، كما قد تعرض بعض الأرواح على النار فيصيبها من حرها وعذابها قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فيدخل المؤمن بروحه الجنة كما هو حال الأموات فهذا ثابت للأنبياء والشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة قبل يوم القيامة أما دخول الجنة بالجسد والروح فإنها تكون يوم القيامة للبشر والجن ويستثنى من هذا ما ذكر أن آدم عليه السلام كان في الجنة قبل أن ينزل إلى الأرض فاللهم اجعلنا من أهل الجنان المنعمين يا رب العالمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنس عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى